إذا كنت تحتاج إلى هذا التنسيق النموذجي في برنامج إكسل أبمعنى وجود لديك إحصائية للموظفين عناوينهم الوظيفية ثم عددهم فحتى ننشئ هذا الشكل النموذجي نذهب إلى أدراج ومن ثم إلى وظائف والحصول على وظائف بعد ما كتبنا بهذا البحث كلمة بيبل ظهر لنا هذا الشكل نضغط إلى إضافة ومن ثم متابع لتكون لدينا هذا الشكل المناسب نضغط إلى علامة الجدول في الأعلى يظهر لدينا هذا الشكل المناسب نذهب الى علامه الجدول وهنا نعمل تحديد لهذه البيانات نضغط إلى انشاء وايضا يمكنك التحكم في هذا الشكل النموذجي من خلال علامه الضبط تنسيق النوع الأشكال وما الى اخره